Якщо вам цікаво послухати відповідь на це питання від людини, яка простирадла, промазувала желатином і натягувала на картон, то я відповім. Для мене якісний холст – це той, який не розірветься, і його закріплено на підрамнику, який не покрутиться, і він не вбирає масло в себе. Тобто він покритий якісним ґрунтом. Все.